اي سلام لله نهنا ونبارك إلى المولى سيد محمد العوادي هذه الليلة سألين من الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة إن شاء الله والحياة السعيدة إن شاء الله والشباب اللي ما يا الله ليش؟ أنت من تاخذك؟ تنع الوالدة وعلي يا الله هذا شئتم وان صلى اصلي على محمد وال محمد والله احسنت وال اني عشقت خطاك يا ابل حسني ووجدت حبك يا مولاي كالوطني إني اللي جاي تسولف ترجاك الهدوء عشر دقائق ما أطيل عليك إني إني عشقت خطاك يا أبل منو؟, منو؟, منو؟, منو؟, منو؟ إني عشقت خطاك يا أبل حسني ووجدت حبك يا مولايك الوطني وهواك قلبي وفيك الشوق مدرسة ورأيت شوقك يا كرار يرفعني. أنت الحب وأنت الحب أجمعه ومنك منك جمال جمال جمال الحب يلمحني فيك العباد يا سلطان وبغير حبك ربي أمروتك اللي يسولف شوي الهدوء أمروتك شبابنا الواقفين فدوا لقلبك فدوا أروح لك منك جمال الحب يجمعني فيك العباد فيك العباد يا سلطان قبلتها وب يبي يقول يومين يومين علي بصحنك مناير ذهب شو سوى عمي؟ سيد حسن وياي؟ علي علي بصحنك مناير ذهب لا لا ما اسمع يبي علي بصحنك مناير ذهب يومين يومين يومين وكفوف الشيعه بس عليك وشفوف شني شواني الشيعي شيري شيع يعرف على إيده لا شيريان يفتقدو ما ايده عمشي يا بيومان يومان نفتخر لو ما نفتخر يومان يومان يا يومان يا يومان يا يومان يا يومان يا يومان يا يومان يا يومان يا يومان علي بصحنك من عير ذهب يا يومين وشفوف الشيعه بس عليك يومين انت قلت هذا الدهر يومين, يبا يومين. يوم فرح يوم أنت بآذي الصلوات أكد قمت بهمومي بهمومي وراكم وراكم أنا وريد بشدة أنظركم أكد قمت بهمومي وراكم انا وريد بشده انظرك وراكم وراكم نقول له يا حيدر حاجتي ظلت يا حيدر حاجتي ظلت وين وراكم قد انت ابو جفوف في السخيه صلى على محمد وال محمد لا لا اريد صلاه قويه صلى على محمد وال محمد عريسنا الغالي سيد والبركه الله. ان شاء الله ذريه صالحه والحياه السعيده الله الله الله. مثل ما تشوف اخوتك وعمامك وخوالك واصدقائك كلها حاضره هنا شو تحب تقدم لهم كلمه شكر رحم الله وديكم وما قصرتوا تصفيق للعريس عمه تصفيق, <تصفيق>, <تصفيق>, <تصفيق>, <تصفيق>, <تصفيق, <تصفيق>, <تصفيق> يستاهل يستاهل يا بنت عنا للطيبين ما شاء الله ما شاء الله اتعنى اتعنا للطيبين دوم على راسي أتعنّ للطيبين هاي الك العريس وكل اخوتنا وخدام الحسين القاعده يقول الشاعر أتعنى للطيبين دوم على راسي متربع الطيبات ما انسى ناسي أي أي أي منكم وبيكم دوم منكم وبيكم دوم وبالفرح رادود رادود وافرح بكل عريس واهدي للورود الورود يا هلا حل يا هلا بهالجمهور مرحب يا هلنا يا هلا يا هلا بهالجمهور مرحب يا هلنا, يا هلنا يا هلنا يستاهل العريس جيبوا له يبا يستاهل العريس جيبوا له شنو؟ حنا صفقة وهلاه الشوق بالفرحة حلوة، صفقة صفقة هذا الصوت ما حد يصفق، بويا صفقة وهلاه الشوق بالفرحة حلوة فرحتنا بالعريس يا دنيا تسوى فرحتنا بالعريس يا دنيا يا دنيا تسويه يا دنيا مو بالطوس كون احط شكليت يا دنيا مو بلطوس كون احط شكليت يستاهل العريس كون اترسل بيت الفرحه الفرحه للخوان يا دنيا واجب الفرحه للخوان للخوان يا دنيا واجب ولا تصدق العين تعلى الحواجب صلوات الله يوفقكم ان شاء الله ويغض حوائجكم بحق محمد وعلي محمد وسهنا يقول حبيتك مو عاده حبيتك مو عاده جرح ويحب ضمادة، اللي ما حبك ما يعرف يعشق يا ساده صلى على محمد وال محمد السري من الشباب اللي كانوا واقفين هنا دول اللي هنا في صفقه ثقيله ومرتبه <تصفيق> مثلكم يا طيبين الله يوفقكم ان شاء الله بحق محمد وال محمد حبيتك مو عاده جرحي يحب ضماده لك حبيتك مو عاده جرحي يحب ضماده لما حبك ما يعرف يعشق يا لخدامك ساده لما حبك ما يعرف يعشق يا لخدام حبيتك معادة صفك جرح يحب ضمادة ايدك اللي فوق ايدك اللي فوق احب احبه احبه جرح يحب ضمادة لما حبك ما يعرف يعشق يا لخدامك سادة لما حبك ما يعرف يعشق يلخ دامك سادة الما إيه حبك ما يعرف يعشق يا الخدام يلا حبيتك مو عادة جرحي حب ضمادة ايدك حبيتك مو عادة جرحي حب اعد اعد اعد حب يحب حب ضماده، لما حبك ما يعرف يعشق يا لخدامك ساده، ما حبك ما يعرف يعشق يا يل... عيد، ما حبك ما يعرف إي يا حضرة محبوب لسامي يا ناس خدي خلي تصبح مسود احلامي انت الحلم الوردي انت الحلم الوردي اعلى انت الحلم الوردي امر آه بدونك كل ايامي ولقبتك يا شهدي والحنظل خلو قدامي حل يا مهدي حل ايه حل يا يا مهدي نمر باسمك يحلى للناس باسمك يعلى نمر باسمك يحلى للناس باسمك يعلى ما مخنوق لبسمك يا يا لخدامك سادة يا لخدامك سادة الا حبيتك مو جرحي يحب ضماده اعلى <تصفيق> <عيد> حبيتك جرحي عيد ضماده اعيد <تصفيق> اعيد حبيتك جرحي يحب ضماده اللي ما حبك ما حبك ما يعرف يعشق يا لخدامك سادة ما حبك ما يعرف يعشق يا لخدا احضرت محبوب الزامي انا اسمتك خدي خلي أصبح مسود احلامي انت الحلم الوردي هلا هلا هلا انت ايه الحلم الوردي مر بدونك كل ايامي وين صفقتك وين صفقتك وين مر بدونك كل ايامي ولقبتك يا شهقي ولحنو ضل خلوه حليتب حل مهدي حليتب هلا هلا حل يا مهدي لمرب باسمك يا حلا لنعصب اسمك يا علا باسمك يعلى يا علا لنعصب اسمك يا حلا ماما بسمك يشهق يا لخدامك سادة يا لخدامك سادة هلا حبيتك مو عاده جرحي حب وما صوتك حبيتك معادة ايه حبيتك مو عاده هلا جرحي حب ما حبك ما يعرف يعشق يا لخدامك ساده يا لخدام ايدك ايدك حبيتك مو عاده جرحي حب بماده صبقه اللي ما حبك ما يعرف شباب اه يا هلا يا هلا يا هلا هل بعباس سبع القنطره يا هلا بعباس يا هلا عبا ابو عباس شباب القاعدين هل هل هل هل هل يا هلا ابو عباس, سبع عباس يا سبع يا ما يا وعدك وعدك يا هلا ابو عباس يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا بعباس سبع القنطرة او يا هلا بعباس هلا هلا صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه ابرا حفر يا هلا بعباس سبع القنطرة او يا هلا بعباس اي بسمك اليوم هتف دلع لي دلع لي دلع لي دلع سمكتك صفقه صفقه صفقه بسمك اليوم هتب دلالي بسمك اليوم هتب دلالي غيرك شلون بعدي يا حلالي حضرتك جيت مالي حضرتك جيت نثرتها مالي ادري عند الله مقامك عالي ادري عند الله مقامك عالي من يد ماجيك اشوفك حيدرة حيدرة حيدرة حيدر حيدر من يد ماجيك اشوفك حيدر يا هلم. سبع القنطرة يا هلا مع عباس يا هلا مع عباس تبع القنطرة صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه اوج هلا يا هلا مع عباس تبع القنطرة او يا هلا مع عباس صفقه صفقه صفقه صفقه اروح اروح اروح يا هلا يا هلا مع عباس تبع القنطرة او يا هلا مع عباس اي بسمك <Compass> بسمك بسمك بسمك بسمك بسمك بسمك بسمك بسمك اليوم هتب دلالي بسمك اليوم هتب دلالي غيرك شلون بعدي يا حلالي حضرتك جيت نثرت امالي حضرت جيت نثرت ماينة أدري عند الله مقامك عالي أدري عند الله مقامك عالي أدري عند الله مقامك عالي منين ماجيك أشوفك حيدرة حيدرة حيدرة حيدرة هايدر هايدر هايدر هايدر هايدر هايدر هايدر هايدر إبني يا إمازي كشوف هايدر أو يا هلا عباس يا هلا عباس شباب شباب يا هلا بعفاس وحدك وحدك يا هلا بعف هلا هلا صباغا هلا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا هلا هلا عباس سبع الجنطره او يا هلا عباس اي صباغا هلا هلا هلا هلا ويا هلا عباس سبع او يا هلا ازحف زحوف وجيك كربله ها ها ها ها ازحف الكربله ازحف الكربله كربله كربله كربله شنو اكيد إيه ازحف ذحوف واجيك وجهك الكربله ازحف ذحوف واجيك وجهك الكربله حتى هنيك يا راع المرجله ازحف ذحوف واجيك وجهك الكربله حتى هنيك يا راع المرجله في قصيد اسمك انه هرم عابديل في قصيد اسمك انه هرم عابديل والقصيده تعتبيك مبلله ولق صهيده ولق صهيده ولق صهيده ولق صهيده ولق صيد ولق صهيده تاع جيبي كمبلله ولق صهيده تاع جيبي كمبلله ولق صهيده تاع جيبي كمبلله يا كفيل المنزه غره مقدره او يا هلا عباس وينك يا هلا عباس يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا بع سبع الكم أو يا هلا بع سبع الكم طار أو يا هلا بع بع صفقا صفقا صفقا صفقا صفقا صفقا تعبوا أو يا هلا يا هلا بع سبع القنطره أو يا هلا بع بع ها هو ترى هم تعبوا يعني ما بويا مثل عباس مثل عباس فارس أبد ما نلقيه لا لا سادة وشيوخ عمامي تاج الراس على علاسي هوسه أبو فاضل احتراما بالهوسه نرفع دينا أنا أول واحد عمي أول واحد من العباس شباب شياب خدمت الحسين الأبو فاضل ها عمي ها وحق الأبو فاضل عدكم بعد أعلى من هذا الصوت أكلوا ماكو يا الله هسه الواقفين سكتوا خل نشوف القاعدين. الواقفين لا أحد يقول ديب ها؟ ها أبويا وياي؟ الأبو فاضل ها عمي هوو مو قلنا سكتوا! بس القاعدين عمي! أنت ما تعرف سكت! أها يا هوو! شنو رأيكم بالجواب؟ مو شي؟ خل نشوف الواقفين. ها عمي هو <تصفيق> بدوة ما شاء الله هسه انتوا لو احنا الاعلى من يقول اعلى انتوا زين اذا ثنتنا أبو فاضل شرع اصري صحيحة حلوة وصرخة حلوة من يقول بشر عمي شباب شياب خدمت الحسين الابو فاضل ها عمي هو اهبوه هو يبقى مثل عباس مثل عباس فارس أبد ما نلقيه ايه ايه مثل عباس فارس ابد ما نلقى يا فارس دينال يا با يا فارس دينال يشيله وي ينع على والدي غره فاضل يا فارس دينال يشيله وي جابر له ويعرف انك تتحدث عنك يا عم <مترجم> صفقة صفقة صفقة عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم ها ها يا صوتك هلا ها ها يابا له ويقل له ويقل له بصلوات